Тернополянка Олена Ференц – одна із перших, хто проголосував за петицію. Каже, живе у центрі міста, тому часто зустрічала Джесі під час прогулянки зі своєю собакою. «Джесі завжди приходила до нас спати в холодні дні, От, тому ми бачилися з нею доволі часто. Також вона приходила до нас, знала, де ми живемо, наш під'їзд, наш поверх. Лягала в нас на килимку під квартирою і чекала, поки ми її нагодуємо. Ну і в центрі ми часто пересікалися, вона завжди нас дуже радо вітала. Бігала за нами, і ми були завжди раді її бачити. Одного разу, пригадує Олена, зустріла Джесі в магазині одягу. Тоді зняла це відео. Каже, тварину часто пускали погрітись в кафе, магазини та книгарні. Одна із таких – у центрі міста. Працівниця цієї книгарні Ольга Козлова розповідає, мають багато фото Тож, Джесі. Деякі з них публікувала на своїй сторінці в Instagram. «Полюбляла в нас грітися, особливо, от коли приходила осінь. То з осені вона частенько забігала, вона спала. Ми їй були не проти, дозволяли їй в нас полежати. Люди тішилися, що вона до нас забігала. Казали, вона ваша, кажу, вона не наша, вона тернопільська. Ну, але її впізнавали, казали, що дуже класно, що вона у нас була. Встановити скульптуру Джесі хочуть на одній з пішохідних вулиць в центрі міста, де вона бувала найчастіше, каже ініціатор Володимир Тукало. За його словами, гроші на встановлення збиратимуть самі, потрібний лише дозвіл. За добу петиція набрала 77 голосів із 300 необхідних. «Ця скульптура буде ну, як пам'ять про Джесі, бо вона була насправді дуже добра і дуже любила Тернополян і людей загалом. І крім того, як, взагалі, як символ дружби між тернополянами та братами нашими меншими символ доброти, любові і людяності. Щоб скульптура ну, якби, несла користь. Зараз ми це проговорюємо, чи це ну, якби, технічно можливо, так, щоб була мисочка, де може бути вода, де інші тваринки можуть прийти і попити. Я думаю, що нам якби, вдасться профінансувати цей, цей проект, тому що це ну, якби, і я думаю, що це було б останнє бажання Джеський, і ми це мусимо зробити. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.